ye sakta you know the boy it is ha ye sakta hai saaya tu pay na tu de me task kari de چندر بوس ہے مترا توڑ کے نکلے اسروں کی طرح کافی نہیں گئی دوسروں کی طرح میری سر کی طرح رو ہی رہے جب میں چکنی پیروں سگنل رکھا بادلوں کے ساتھ کو لے کر میں ساتھ میں سکتا ہم باہر جب نکلے کچھ کرنا پڑتا پندرہ پیٹی میرے شوق الگ تھا تیسرے پیٹی میرے وقت الگ تھا ٹوپی نکالے تو لڑکا ٹوپی پہنا دے پھر کرتے لپڑا لوڈ نہیں لیتے اپن دنیا بھر کا ننگے پیسے کی دلانے کے پکڑ میں دنیا جب کرتے ہم لڑکیا پھر لڑیا میری تو کیوں کروں ضرورت